Головна функція українського дому – це місце зустрічі українців. Так само тут ми можемо запропонувати офіційну інформацію від муніципалітету Роттердаму, консультації стосовно офіційного працевлаштування від служби «Халоварк». І так само у нас приймає Рада в справах біженців стосовно всіх міграційних питань два рази на тиждень. Український дім – це таке місце, де українці можуть знайти частинку свого власного дому в Нідерландах, відчути себе тут бажаним. І це такий український простір, де вони спілкуються, обмінюються якимось власним досвідом, чи своїми думками, чи переживанням. І я, власне, допомагаю з отриманням субсидій для українських людей, вимушено переселених людей, тому що... Ну, скажімо так, гуртки є дорогими, це дороге задоволення тут, і е, українці мають право на отримання субсидій, і не всі, не всі про це знають, але завдяки цим субсидіям е, нідерландська влада покриває е, різні гуртки, різні заняття, як спортом, так і культурні різні гуртки, танці, музика, заняття музикою, е, плаванням, і, власне, це сфера, в якій я допомагаю людям.